ja hem fet, va ser una equació de primer grau molt senzilla, amb lo bàsic. Ara anem a aplicar lo a una equació una mica més complexa. Sempre farem servir, farem servir aquestes passes d'aquí, d'acord? Vale? Operar en parèntesis, operar tot el possible, x a un costat i nombre de l'altre i operar i desolta. Vale? Doncs anem a veure -ho. Ara aquí tenim aquesta equació que té... Vale? no mos han de fer per les fraccions les fraccions és el més comú del món Va? llavors, anem a utilitzar anem a fer primer pas de tot operar a parèntesis doncs aquest parèntesis que hauria de fer multiplicar 9 per 5 i multiplicar 9 per x així que anem a posar 9 per 5 serien 45 i 9 per x serien 9x i òbviament hem de deixar tot l'altre igual Partit sí, és igual a 4 menys x, més x. Molt bé, ara què més hem de fer? Doncs ara el que hem de fer seria agafar i fer el pas 2, operar tot el possible. Doncs si i viu, a més, fer el mínim comú múltiple, si hi ha fraccions com el del nostre cas, doncs haurem de fer el mínim comú múltiple, que en aquest cas serà 5. Molt bé, aquest mínim comú múltiple, recordeu-vos que aquí és com si hi hagués eh, fracció al denominador i per tant el que hem de fer és mínim com a múltiples 5 5 entre 1 5, 5 per x, doncs 5x més, ara 45 més 9x 45 més 9x per tip tot 5, ui aquí me'l he deixat també, vale? ara veureu que això marxarà, però us ha de fer por vale? i doncs una altra vegada el denominador 5 i 5 entre 1, 5, 5 per 4, 20 i 5 per menys x, menys cinc equis una cosa molt xula de les fraccions de les equacions, perdó és que si tenim fraccions i totes tenen al mateix denominador jo puc eliminar aquests denominadors només ho puc fer en aquest pas vale? en els passos que venen després ja no ho podré fer però així se mos queda, cinc equis més 45 més 9x és igual a 20 5x Molt bé, què hem de fer ara? Seguim en el pas dos, operar tot el possible Entonces, què és el que podríem arribar a posar? Aquests 5x i aquest més 9x es podrien arribar a juntar Doncs, això em donarà 14x I, en aquest costat no podem fer res més, per tant, deixem tot igual en el segon pas, pelotem X a un costat i nombres a un altre. En aquest costat agafarem en el costat de l'esquerra les X i en el costat de la dreta les els nombres. Doncs 14X i recordeu-vos aquest menys 5X passarà a l'altre costat com més 5X. Canvia el signe. I això tot és igual a què hem dit posar 20. Ojo, amb aquest 45, que està en aquest costat suma, passarà al l'altre costat, restarà. I ara aquí ens queda menys 45. Molt bé, continuem. 14x més 5x, què és el que ens dona? Ens dona 19x. Esperava que ho vaig a posar una mica més cap perquè crec que això no és molt bé. aquí. 14x més 5x, això em dona... 19x, vale? ja estàvem a el pas per tant, 19x és igual i ara 20 menys 45 això em donarà menys 25 vale? molt bé, continuem ara hem de resoldre ja tenim x d'un costat nombre d'un i per tant l'únic que haurem de fer serà a i a la x aquest 19 passarà a l'altre costat dividit i ja tendríem la nostra passió resulta. Vale? En aquest cas, és una fracció que no es pot reduir. Vale? Si poguéssim simplificar-la, la, la I per tant, us queda una fracció més senzilla. En aquest cas, la deixarem així. Sempre, sempre, molt important, hem de deixar resultats en forma de fracció. No voldré veure a l'examen cap nombre decimal. Així que res, amb això ja hem acabat. Penseu que heu de seguir sempre aquests pasos i ara que exercicis a la resolu. Vinga, us veiem, fins demà.